لتخلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فخد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فأمنا ربنا إن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما على عسلك ولا تخزنا يوم القيامه ربنا واتنا ما وعدتنا على عسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم ان لا ضيع عمل فبعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوث في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لاكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جن